طريقة والضحك رأسه وأحضان وجواسحينها ومصالف صغاريت رطب المأسوم من مقامة ما كان تفصيل دمابير وعشوشها جوه الأرض الشارع مش مرصوف تراب جوه رفلين وإلوه بالدق بإجابة كل سؤال قلت اللي عندي بعدها حنفية تراب جزويت وقبائل ياسوعيين بحي الأمية تبشير ترانين وصجاط للكحن مكياج لعرايس وش وفتلة وزواق دي بتجري على الأرزاق خدوا مني حبة صبر أنا أصلي بحب الموت أهون من أي غياب